Бажаю здоров'я, шановні українці! Щойно взяв участь в роботі другої міністерської зустрічі країн-донорів МВФ і Світового банку, які допомагають нашій державі зберігати фінансову стабільність. Ключове питання – це покриття дефіциту нашого бюджету і швидка відбудова критичної інфраструктури, житла і соціальних об'єктів, які зруйновані або пошкоджені ударами окупантів. Йдеться про значні суми. Десятки мільярдів доларів для бюджету і фаст-рекаверів. Але потенціал демократичних країн значно більший, ніж наявні потреби. Тож консолідуємо підтримку партнерів за Ради України. Створюємо фінансовий «Рамштайн» – системний інструмент для постійної підтримки нашої боротьби за свободу. Сьогодні ж відбулось і чергове засідання у форматі оборонного «Рамштайну». Доволі продуктивне, передусім, обговорювали надання нашій державі систем протиповітряної і протиракетної оборони. Чим більш зухвалим і жорстоким стає російський терор, тим очевидніше для світу, що допомога Україні із захистом неба це одне з найвагоміших гуманітарних завдань для Європи нашого часу. Вірю, що вирішимо це завдання. І я вдячний тим нашим партнерам, які вже вирішили посилити саме таку підтримку нашої державі. Підтримку для ефективного захисту у повітрі. До речі, я хочу сьогодні відзначити бійців наших повітряних сил на південному напрямку. Там досягнуті непогані результати, зокрема збито чотири російські ударні гелікоптери і вже більше десяти ударних безпілотників іранського виробництва. Довелося захищати наше небо сьогодні і на інших напрямках. Маємо позитивні новини Забороного Рамштайну, пов'язані з додатковим посиленням нашої армії сучасною артилерією. Дякую партнерам. По всій країні сьогодні продовжувалось відновлення після дводенної російської ракетної атаки. Тоді були пошкоджені енергооб'єкти на території 12 областей та у столиці. Станом на цей час повністю відновлено технічну можливість постачання електрики у більшості областей, в чотирьох регіонах роботи, продовжуються ремонти, мають завершити, завершитися найближчим часом. Наші енергетики у деяких містах і районах змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Це потрібно виключно для збереження нормальної роботи всієї енергосистеми в таких умовах в умовах, коли виробництво електрики знизилось. І я хочу ще раз подякувати усім нашим людям, які поставились до цієї ситуації, свідомо і роблять свій дуже важливий внесок у гарантування нормальної роботи енергосистеми України. Варто продовжувати розподіляти своє споживання електрики по годинам всієї доби, щоб у пікові години якомога менше використовувати техніку, що потребує значно, значно обсягу електрики. Хочу сьогодні також подякувати усім головам областей, мерам міст і головам громад, які суттєво скоротили споживання електрики в комунальній сфері. І це важливо. Вкрай жорсткою залишається ситуація у всіх районах, які Межують з передовою. У ніч на сьогодні окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, зградів і ствольної артилерії. Серед поранених дитина, дівчинка, 2016 року, народження. Дуже важке поранення. Вранці російські терористи обстріляли Авдіївку Донецької області, центральний ринок. Окупанти били зградів. Станом на цей час у переліку загиблих Сім людей, дванадцять поранено. Наша розвідка, спеціальні служби, правоохоронні органи з'ясують всі деталі щодо цих та інших російських ударів. Жоден російський терорист не зможе залишитись невідомим для правосуддя. Ми будемо знати всі імена і всі деталі. Україна притягне до відповідальності кожного російського вбивцю і ката. Від командувачів до рядових, що виконували ці злочинні накази. Не забудемо, до речі, і про пропагандистів терору, усі, хто виправдовує російський терор і підбурює агресію, усі, хто закликає до вбивства і заохочує знущання з наших людей, будуть відповідати на рівні із вбивцями і катами. Вся російська машина терору має бути знешкоджена і буде знешкоджена. Дякую всім, хто наближає нашу перемогу. Дякую всім, хто допомагає Україні. Слава Україні!